Η καλύτερη μου φίλη Λίντα κι εγώ ιδρύσαμε το Brighton Skybench Και διοποιήσαμε την όμορφη αλλά θανά την φόρα τέχνη της Καποέλα Και για λίγο γίναμε οι κάπως διάσημες κυνηγοί καταιγίδων Και αυτό έγινε το 1962 Ωαου! Wow! Κι εγώ που νόμιζα ότι η πάτη ήταν πάντα μεγάλη Λίζες ήταν γεμάτη περιπέτειες Από δύο καρπέντ, από κέντα πιασμένα, από γιόλ λόου Τίποτα από αυτά δεν πετυχεί. Επειδή ζω σύμφωνα με ένα απλό μόντυο, δεν μετανιώνω. Ξέρω ότι έγραψα το μετανιώνω, αλλά δεν πρόκειται να ξυλώσω όλη αυτή την κλωστή. Επειδή εδώ μεταξύ εσου και εμού και του ερχόχειου έχω μετανιώσει για κάτι.